Claus Iohannis îi face pe plac lui Liviu Dragnea, a promulgat modificarea unei legi. Predintele României, Claus Iohannis, a semnat vineri, 4 mai ace, decretul privind promulgarea legii pentru modificarea alin. 3. Al articolul 20 din legea numărul. 202 pe 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Pentru legii sublinierei pentru actele Parlamentului adoptate în subliniere din ce comune ale Camerei Deputacilor sublinierei Senatului precum sublinierei pentru actele birourilor permanente reunite ale Camerei deputaților sublinierei Senatului, respectiv pentru deciziile comune ale presubliniere dincilor Camerei sublinierei Senatului. Cheltuielile de publicare se suport în mod egal din bugetele Camerei deputaților sublinierei Senatului. Conform unei metodologii aprobate prin Ordin Comun al Secretarilor Generali ai celor două camere, cu excepția rapoartelor prezentate Parlamentului, potrivit articolul. 6 lit. ale ceror cheltuieli de publicare se suport din bugetul autorităților publice respective. Pentru actele camerei deputacilor sublinierei actele Senatului, ale birourilor permanente ale acestora sublinierei pentru deciziile presubliniere din cilor celor două camere cheltuielile de publicare se suport distinct din bugetul fiecărei dintre acestea, prevede această lege. Pe 11 aprilie, Plenul Camerei Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, cu 228 de voturi pentru subliniere i-o propunerea legislativ pentru modificarea legii numărul 202 pe 1998 privind organizarea monitorului oficial al României. Anterior, Claus Iohannis sesiza, pe 26 aprilie, Curtea Constituțională cu privire la proiectul pentru modificarea legii numărul 202 pe 1998 privind organizarea monitorului oficial al României, care prevede ca acesta să revin sub autoritatea Camerei Deputaților. Condus de Liviu Dragnea. Printre motivele sesizării se arată faptul că autoritatea asupra monitorului oficial este exercitat de ce secretarul general al camerei sau de ce biroul permanent, iar camera deputaților nu exercit niciun fel de control. Schimbarea autoricii de tutel prin înlocuirea unei autoricii executive cu una legislativ, transpus tehnic-legislativ prin substituirea sistematică a cuvântului guvern cu sintagma Camera Deputacilor, ferea cine cont de diferent ca de natur juridic dintre cele două, conduce la încăcarea prevederilor articolul. 5. Subliniere-i ale articolul 61 coroborate cu cele ale articolului 64 Alin. 1. Subliniere-i 2. Din Constituție, spunea presubliniere din Teleclaus Johannis în sesizare. CCR a decis ce va judeca asesizarea Președintelui pe 23 mai.